خويا لا من الدنيا شي النار يشدك يبلي سميلي ليك قبل منو بشي النار وغاتشي كيزي شو بغيت الدنيا ماشي المار فاشي فيزي بغيت طيح بسحبه من الله نخلق ديري لا نخلقين دايرين لك فاشي اشبه ما بين الوارد دنيا بتشق للراس فاخويا تيغي المار تاكي ليزي شوطة عزبي را ما جات لا قبح لا بزهرة سولو سكواد بلاد البار و دارين لا را لا كيلا بلا تشاكولا فريقك كيلا في ايديكولاب خلينا القراية هدرنا الراب كشري دايس موت دكروك بالخشين نار مللي دارين لايف دا في دايشين فلا جماك إلا كشري دايس دايس دايس دايس دايس دايس دايس دايس Cosiery dice Cosiery dice Choo Choo Choo Choo Choo Choo مرة كا خو جري جيلي صداتهم جري جري ناراتي حقو سري سري شافي سنة بلا ماتفيني بوتي ديرو عامي كاشيني فرينيلي دوخي لا تكسر سري سري وخا نفوض في خويا انا لوكس نخوف كاساتهم في كنك ديما ما كوخلي تي دفيليك اخر ثاني اوطوب هو شدوني قيطه شوني قيطه كتبان اون ستوب الحمد لله هو الطوب لي ما فتاش انا رميتو قاصبني صرنا قالنا ماشي فكاش بلي شكون لي مل الحمدولي كاتب بليك تم حمزه وكاتب بليك اصقاس فيك ترون جا ما مزكي كنقول واه من جاي حاسدني لي زاراني ولا حصدتني كلشي غير دايز شيو كلشي غير دايز كوشيري دائس d'aise chill دايس gérer d'aise دايس co gérer دايس chill co دايس d'aise chill دايس gérer d'aise دايس co gérer دايس chill co دايس d'aise دايس دايس دايس دايس دايس